Cea mai mare afacere din istorie, Donald Trump a betut palma cu prințul mo subliniere tenitor al Arabiei Saudite pentru 400 de miliarde de dolari video. Presubliniere din Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marci la Casa Alb pe princul Mohammed bin Salman, mo subliniere tenitorul tronului saudit, relatează Reuters. Cei doi au discutat în biroul oval despre acordul bilateral încheiat anul trecut la Riad privind investiții de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei Saudite în SUA, inclusiv sub forma de achiziții de echipamente militare. Cu această ocazie, Trump a afirmat ce vânzările din domeniul militar au contribuit la crearea a 40 de, mii de locuri de muncă pentru americani. El a prezentat grafice care ilustrau amploarea achizicilor saudite, printre care nave, sisteme antirachet, avioane sub linierei vehicule terestre, scrie Ager Relația este probabil acum mai bun ca oricând subliniere îi cred ce va deveni sublinierei mai bun. Fecut investiții enorme în cara noastră subliniere asta înseamnă locuri de muncă pentru luctorii noi subliniere tri, a declarat presubliniere din teleprese, în timpul subliniere din cei fut alturi de se telesănu. Vizita princului saudit în Sua este prima după ce a fost desemnat mo subliniere tenitor al tronului în iunie anul trecut. El a vorbit în englez, ceea ce nu obi subliniere nu e subliniere te, remarc Sublinierei a afirmat ce implementarea completă a investiciilor cerii sale în Suava însemna un plus de la cele 200 de miliarde de dolari la un total de 400 de miliarde, în următorii 10 ani. Este un semnal ce sunt multe lucruri care se pot face în viitorul apropiat sublinierei mai multe ocazii. De aceea suntem astăzi zi aici pentru a ne asigura că am abordat toate oportunitățile sublinierei pentru a se cepa de toate amenințările cu care se confrunt cerile noastre. A declarat Mohammed bin Salman. Programul său cuprinde sublinierea etape la New York, Boston, Seattle, Los Angeles. San Francisco sub liniere, Houston. Chiar în timpul primirii la Casa Alb, Senatul Statelor Unite dezgtea o rezoluție privind încetarea sprijinului american pentru implicarea Arabiei Saudite în conflictul din Yemen, mencionează Reuters. Agenda discuțiilor lui Trump cu fiul regelui Salman al Arabiei Saudite conține sub i alte subiecte, cum ar fi tensiunile cu Iranul, adversar comun în orientul mijlociu. Relațiile bilaterale americano-saudite au fost afectate în timpul mandatului presublimiere dintelui Barack Obama de eforturile acestuia de a încheia acordul nuclear cu Iranul din 2015, reaminte subliniere de Reuters.